بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ انزل علی عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو عوجا سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی گجی اور پیچید گنا رکھی قیما لیندر بأسا شدیدا من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 یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے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 ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلاتے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وا اذ اعتزلتمهم وما يعبدون الا الله فاؤ الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي ويهي لكم من امركم مرفقا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 من من ومن يضلل تجد له مرشدا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتر آ جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے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 جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے سر یقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجنا بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما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 اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے کی طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو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 تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے اولئیک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا ویلبسون ثیابا خطرا من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک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 کہ کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا آدمی بنایا لیکن هو اللہ ربی ولا بربی مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا الله لا لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا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 او يصبح ماؤها غورا له طلبا یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو تو میری پھول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 جو معبود برحق ہے وہی بہترین عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں سے اڑاتی پھرتی ہیں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 کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا كبيرة سغیر وغیرہ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 اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا ابلی إلا ابلی إلا امر عبی اخونری اولیا امین دقمین بدنا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 یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں۔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 وما ان البحر عجبا اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہی بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیتان نے بھولا دیا اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنایا وَلِذٰلِكَ مَا كُنَّا لِنَبْغِ فَرْتَدَّ عَلٰى اٰثَرِهِمْ قَصَصًا موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه وعلمناهم من لدنا علما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 مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے اجر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں جدیا پھر دونوں چلے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 خزر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علاحدگی مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائی دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی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 وَأَمَّا الجدار فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً من ربك وما فعلته عن رَبِّكَ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 فأتبع سببا ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو ادا کیا تھا تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا یہاں <تصفيق> تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا ظلکر تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ, فيعذبه عَذَابًا نُكْرًا ذُلْقَدْنَيْن نے کہا کہ جو کفر و بد سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا و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 حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لئے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی کدالک وقد احطنا بما لدیه خبرا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 تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے قال ما مکننی فیہ خير خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قالا فخو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 بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آپ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا هي ان کی سزا ہے یعنی جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری ایتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فيها لا عنها جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے لو كان البحر مدادا لنفد البحر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 انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا